السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعك برين مورتن جدتكم مقطع جديد طبعا يا شباب اليوم جيت لكم بعد تعب كبير صار لي تقريبا سبعين وشي قاعد اضبط لكم المقطع اللي هو الفايت بين ناروتو و صراحة المقطع خذ مني وقت طويل أه لا للحين أصلاً وانا اصور لكم يعني ما بعد اخلص المقطع لكن بحاول اخلص لكم بسرعة روح فيا يا شباب اكثركم سألني وقال لي آه، اني سحبت على الجيمينج سحبت على الجيمينج،, الجيمينج لا ماني ما سحبت ما سحبت على الجيمينج لكن لازم انوع لكم يا شباب عشان آه، مو كل متابعيني ملون فانا عندي متابعين حق مثلا تصميم مفلام الكرتون عندي متابعين حق الانمي عندي متابعين حق الجيمينج عندي متابعين حق ردات الفعل فلازم انوع لكم يعني بفتره وفتره عشان ما احد يمل وما راح اسحب على شيء يعني تأكد انه ما راح اسحب على شيء فالقيمينج ممكن اسوي لكم مقطع قيمينج قريب فمو شرط انه يكون على البلاي ستيشن يمكن يكون على الكمبيوتر ااا لكم يعني العاب ترفع الضغط العاب كذا فاكتبوا تحت في التعليقات يعني افكار عشان اصور لكم عليها مقاطع أه يعني مثل ما انتم الحين اكثر الافكار تقريبا حق الجيمنج مكرره فنبي فكره يعني جديده واذا ما كان عندك فكره جديده اي فكره عندك يعني اكتبها تحت في الكومنتات طبعا هذا المقطع شوي نسيت لكم مشاركة وسويت تصويت بين خمس شخصيات التصويت كان يا شباب بين ناروتو جوكو ولوفي وغون وأولومايت والإختيار الأكثر كان لسون جوكو آه ما أدري تحبون شخصية سون جوكو كثير والشخصيه الثانية لناروتو كان جوكو ما خذ أربعة وخمسين في المية خمسة وعشرين في المية والباقي آه يعني لوفي 12% و 8 في المية وغون ثمانية في المية وللأسف أولومايت خذ 0% فما علينا، فيعني اللي عجبكم صراحه اسوي يعني بين كل فتره وهذا اذا تبون ننزل لكم مقطع، اسوي تصويت ويعني استشيركم الشي اللي تبون شو المقطع، الفايت بين من ذا ومن ذا، او يعني اذا تبون مثلا قصه استشيركم في القصه، تكتبون لي انتم طريقه القصه، اسوي لكم تصويت، تبون يصير كذا ولا يصير كذا، يعني مو يعني اقول لكم على نهايه القصه ولا لا يعني طريقة القصة تبون رعب، تبون قصة اكشن، تبون قصة يعني اللي تبون قصة بين عن انمي يعني او ادمج انميات او كذا يعني اكتبوا لي يعني اشيائكم اللي تبون نسوي عليها تصويت، ف يعني مثلا واحد كتب لي نبي حق انمي، ويعني عشرة كتبوا لي نبي حق انمي، و تسعة قالوا نبي حق مثلا رعب، و عشرة قالوا نبي حق اكشن، راح اسوي لكم تصويت على هذه الثلاث اشياء. واكثر شيء تختارونه راح اسوي لكم عليه مثلا يعني اخترتوا اكثر شيء على الانمي راح اسوي لكم اكثر شيء على الانمي اخترتوا على اكشن تبوا العاب جيمنج يعني اسوي لكم العاب جيمنج بس اسوي عليهم فيلم ف يعني اللي تبونه راح انزل لكم آه ومثل ما قلت لكم اي شيء تبونه اكتب لي تحت في الكومنتات وقبل كل شيء اذا حاب طلع المقطع وفي في النهايه في يعني كلام مكتوب فعل الترجمة اتوقع اني اتمنى اني ما انساها فعل الترجمه اللي تشوفها يعني يم يم الجوده الفيديو فعلها وان شاء الله يضبط معك وتشوف الترجمه مضبوطه يلا نبدا المقطع